Florinca publică un document incendiar, de ce a chemat Liviu Dragnea la ordin pe Este inadmisibil ce ni se întâmplă. Senatorul PNL Florin Ccu, presubliniere din Telecomisiei Economice din Senat, vine cu un document incendiar privind practicile ANAF sublinierei subordonarea acestei instituții fac de actua guvernare. El a publicat miercuri, pe pagina sa de Facebook, un extras care arată că lucrătorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală NAF au avut, în 2017, 5 suplimentari de amenzi pentru persoane fizice și juridice. Alert, Ministrul Justiției a făcut marele anume. Când îi va prezenta premierului Dencil, sesizarea făcută la CCR în cazul lui Covesi. De ce l-a chemat Liviu la ordin pe Ionut Misa? Este inadmisibil ce ni se intampla. Picaloția și ipocrizia PSD nu au limite. Îl aduceți aminte pe Liviu cat de grijul iu, era fata de cetatenii romaniei abuzati de ANAF. Asta este ca să vă aduceți aminte. Constat ce inspectorii fiscalii care controlează firmele sunt în tributarii unei mentalitii de tip sovietic, de genul chiar dachetii în reguli, înghigesim noi ceva. E inadmisibil ca inspectorii fiscali să aib norm la amenzi, cum reese din circularea în a trimis recent ce trebuie direcile judiene de finane. Liviu Dragnea a amintit cu nerusinare. Documentul pe care urmează să vi-l prezint demonstrează aticalosia de care Liviu și PSD de sunt în stare. De un an de zile vă spun de atacul asupra mediului privat. Asta pot dovedi că aura lui Liviu, fata de mediul privat, fata de persoanele care muncesc cinstit în România, este nemarginită. Infoto a laturat extrasul care ne interesează din document. Documentul este un raport anual al ANAF. La pagina 12 în acest document este dovada că Liviu Dragnea, si PSD, de deși si au tot dezmintit, au început o vanatoare organizată în cel mai mic detaliu, inspirată din regimul sovietic a cetatenilor și si companiilor private pentru a colecta mai mulți bani la buget. În acest raport scrie negru pe alb, un lucru incredibil pentru noi cei care luptam zilnic pentru a opri abuzurile statului, un stat minimal sine intervenționist. Lucraturi, Anaf. Atenție aici înd au avut în 2017 tinta suplimentara de amenzi pentru persoane fizice și juridice. Suplimentara, peste planul inițial. Pentru 2017 tinta suplimentara pentru fiecare inspector ANAF a fost de a aduce 3 puncte. 3 milioane lei în plus de la persoane juridice și 650 de lei de la persoane fizice, fe 8, si 9 în tabel. Iar aici trebuie să faceti legatura si cu proiectul de lege care este acum în Parlament prin care angajații ANAF primesc 15 bonus din amenzile pe care le dau. Punct. Bine, în -in control incontorsii, oricare ar fi situația firmei, nu pleacă afara sa de -a o amenda. Dar nu orice amenda. În acest moment fiecare inspector anaf este motivat să a dea cat mai multe amenzi să si cat mai mari, atat de tinta suplimentară pe care o arecat și si de bonusul pe care îl primește ca procent din aceste amenzi. Sper ca atinteles. Liviu Dragnea și a făcut o armată fidelă, exact în stilul clasic al dictatorilor, cu care va distruge tot ce înseamnă sector privat, persoana fizică sau juridică. Existența tintelor suplimentare a fost negată a de de și de Liviu Dragnea în 2017. Acum ce au de spus? De ce punea NAF obiective suplimentare pentru fiecare inspector? Pentru ca a a ordonat Dragnea să facă rost de banii de care este nevoie urgentă pentru a acoperi gaura imensă de la buget. Acum aveți explicat ea pentru vizita lui Ionut Misa de urgentă la Liviu Dragnea în Parlament. Au stabilit sumele suplimentare pentru vanatoarea de venitura anafii în 2018. Va da o veste foarte proasta. Primele suplimentare de colectat din 2018, după primele trei luni de executie bugetară, sunt mult mai mari ca cele de anul trecut, a scris, miercuri, Florin Cucu.